حصريا وجديد من تصوير محمد الخليفوي نتمنى لكم مشاهده ممتعه. الحلوه زعلانه من هولي يراه من هولي يراه ابويها، ولد الحلوه زعلانه يارب يا سن والحلوه يا بصر هاوي اي يا قمر وكيا باوي يا هاوي عينك وسيحه وحنوه هيا بصر هاوي بس انت لسطين تزوا يا بصر هاوي اسمع اي مثلك بشر مع موجود. تعزف موجود. عود. يا على الخشابه. يا يا ايها بعد يلا ايدا تحقق ايها قفل في حزقه ايها بازرهاوي ايدا باين منك شابقه ايها بازرهاوي ارقص على الخشابه ايها بازرهاوي شيرو ايها يا بطرحو أي وقتادي بس حبيته يا بطرحو أي وسيلة بيته يا بطرحو أي وجع السيار السيّا يا بطرحو أي وحينا عنك بيحتر يا أيه بطرحو إلى ضبط أنا لا أحتار يا بطرحو أي وافترعليك لحشر يا بطرحو استعداد تام لاحياء جميع المناسبات اعراس وحنات استقبال حفلات التخرج اعياد الميلاد وحفلات عامه وتوفير جميع انواع الدي جي والاضاءه وباسعار مناسبه جدا